ושאלה מספר 9, כאן דוקטור דרימר שוב. מה אתם רוצים מהחיים? אז כולנו רוצים מהחיים, כולנו דורשים מהחיים. כולנו יש לנו שאיפות בחיים השאלה אבל שאולי הרופא שלכם לא שואל אתכם, וזה מוזר, מה אתם מוכנים לתרום לחיים? האם אתם תורמים לחיים? האם אתם מתנדבים? האם אתם מעניקים? האם אתם תורמים משהו מעצמכם לחיים? בדרך זאת לקבל גם מהחיים. זאת תקודה מאוד חשובה. הרבה מאיתנו כל הזמן דורשים, רוצים, עם שאיפות אדירות. אבל אם אנחנו גם לא נותנים ולא תורמים, רוחנו, נפשנו לא מוזנת בצורה שהם רוצים להיות. אז תתרמו, תעזרו. תהיו שנותנים ומעניקים. זה גם יעניק לכם הרבה ויתרום מאוד מאוד לבריאות שלכם. תודה.